Συμπολίτες μου, εδώ και μήνες, η πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, δίνει μια μάχη με έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό. Πήραμε μέτρα πρωτοφανή για να περιορίσουμε την εξάπλωσή του. Αποδεχτήκαμε ως κοινωνία την ανάγκη να παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Μείναμε μακριά από ανθρώπους που αγαπάμε για να τους προστατεύσουμε. Δεν πήγαμε στι εκκλησίες μας. Και μείναμε στο σπίτι, ακολουθώντας τις συμβουλές των ειδικών. Επιδείξαμε, επιδείξατε, πρωτοφανή υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Έτσι, η ατομική στάση έγινε συλλογική επιτυχία. Και οι δεσμοί πολιτεία και πολιτών πλαισιώθηκαν από μεταρρυθμίσεις που άλλοτε μοιάζαν μακρινές ή και αδύνατες. Ψηφιακή δημόσια διοίκηση που εξυπηρετεί γρήγορα, απλά και εύκολα. Εργασία και εκπαίδευση από απόσταση. Ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγεία. Και μια πολιτική προστασία που απέδειξε ότι μπορεί να βρεθεί δίπλα μας σε κάθε ανάγκη. Όλα αυτά δεν ήταν προϊόν τύχης, αλλά σκληρή ζουλιάς. Μεγάλε μεγάλες επιτυχίες οφείλονται στους πολλούς μικρούς ήρωες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ευθύνη. Και οι ήρωες αυτοί είναι ο καθένας και η καθεμιά σας. Σας ευχαριστώ που κάνατε την πατρίδα μας παράδειγμα σε ολόκληρο κόσμο. Σήμερα μπορούμε πια να πούμε με ασφάλεια ότι τα μέτρα που πήραμε απέδωσαν. Τα δεδομένα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Εδώ και μέρες, τα νέα κρούσματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Πιο σημαντική όμως είναι η σταθερή μείωση των ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία. Όπως και η υποχώρηση του αριθμού των συμπολιτών μας που είναι διασωληνωμένη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Στι οικογένειε που έχασαν του αγαπημένου του. Ο πόνο του δεν απαλύνεται από το γεγονό ότι στην Ελλάδα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα από σχεδόν όλε τις ευρωπαϊκέ χώρε. Καθώ περιορίσαμε το πρώτο κύμα του ιού, είμαστε πια έτοιμοι να περάσουμε στη δεύτερη φάση του σχεδίου μα. Στη σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων, καθώ σήμερα είμαστε πιο έτοιμοι από όσο πριν από τρει μήνε. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα τεστ. Άρα, να εντοπίζουμε γρηγορότερα πιθανέ νέε του ιού. Η πολιτική προστασία ενισχύεται κι άλλο για να μπορεί να έχει λατεί επαφέ γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα νοσοκομεία μα διαθέτουν περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, περισσότερο και καλύτερο εξοπλισμό, μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερη οργάνωση. Διαθέτουμε, ωστόσο, και δύο ακόμα συμμάχου. Τον καλό καιρό, που θα μα επιτρέπει να περνάμε περισσότερο χρόνο έξω. Και το σημαντικότερο, ευαισθητοποιημένους και ενημερωμένους πολίτες, που γνωρίζουν πλέον τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Τιρούμε σχολαστικά τα μέτρα τομικής υγιεινής. Δεν κάνουμε χειραψίες. Κρατάμε αποστάσεις. Φροντίζουμε ιδιαίτερα τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και μένουμε μέσα αν έχουμε βίχα ή πυρετό, ενημερώνοντας τον γιατρό μα. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σημαντοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνη μας. Όλα αυτά πρέπει να μας γίνουν δεύτερη φύση, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή στην προ πραγματικότητα. Ζούμε ήδη αλλιώ. Προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο στάδιο του σχεδίου μας. Προσοχή όμως, δεν πρόκειται για τον επίλογο της περιπέτεια, αλλά για μια συνέχεια. Θα το ξαναπώ, η έξοδος από την καραντίνα θα γίνεται βήμα-βήμα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια πιθανή αναζωοπήρωση της απειλής. Στόχος μας θα είναι να την εντοπίζουμε γρήγορα, ώστε οι όποιοι νέοι περιορισμοί να έχουν τοπικό χαρακτήρα και να μην αφορούν όλη την επικράτεια. Το σχέδιό μας για το επόμενο δίμηνο είναι εξαιρετικά αναλυτικό και επεξεργασμένο. Είναι όμως αυτό που δηλώνει η λέξη. Σχέδιο. Άρα θα υπόκειται σε αναθεωρήσει ανάλογα με τις εξελίξεις των πραγμάτων και τις οδηγίες των ειδικών. Και μόνο η πειθαρχία του κάθε πολίτη θα είναι αυτή που θα κρίνει την επιτυχία του. Κάποιες αρχές, πάντως, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Πρωτερότητά μου ήταν και παραμένει η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Επιλογή μου είναι η κάθε απόφαση να έχει τη σφραγίδα της επιστημονικής γνώση. Και στην ενημέρωση του πολίτη να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ειλικρίνεια και λογοδοσία. Σας εμπιστεύτηκα. και εσείς εμπιστευτήκατε όχι μόνο εμένα, αλλά και την Ελληνική Πολιτεία, που δεν είναι άλλη τελικά από τη συλλογική μας υπόσταση. Και καθώς περνάμε στη δεύτερη φάση, αυτοί οι δεσμοί εμπιστοσύνης πρέπει να διατηρηθούν άρεκτοι. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Τότε έπρεπε να αμυνθούμε για την υγεία μας και να σώσουμε ζωές μένοντας σπίτι. Ενώ τώρα καλούμαστε να ξαναγυρίσουμε. Μεθοδικά, σταδιακά, σε κάποιες από τις γνώριμες δραστηριότητες μας. Το νέο μας σύνθημα, λοιπόν, είναι «μένουμε ασφαλείς». Βγαίνουμε από το σπίτι, όμω μένουμε πάντα υπεύθυνοι. Αγαπητοί μου μετά από τις εισηγήσεις τη επιστημονική Επιτροπής, μπορώ σήμερα να ανακοινώσω τους άξονες μιας γέφυρας ασφάλειας προς τη νέα καθημερινότητα. Από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, Έρονται οι περιορισμοί στη μετακίνηση των πολιτών. Καταργούνται με άλλα λόγια η γραπτή άδεια για τα σχετικά SMS. Θα εξακολουθώ όμω να ισχύουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδε οι περιορισμού στην κυκλοφορία εκτό νομού τη κατοικία μα. Η τομική άθληση θα επιτρέπεται στου ανοιχτού χώρου και στη θάλασσα. Αλλά οι οργανωμένε παραλίε θα παραμένουν ακόμα κλειστέ. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη καταστημάτων και υπηρεσιών. Αναφέρονται δεικτικά βιβλιοπολία. Ηλεκτρονικά είδη κταίω και καταστήματα αθλητικών ειδών. Όπω και τα κομμωτήρια, πάντα όμω με ραντεβού. Το υπόλοιπο για ανεμπόριο θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαου εκτό των εμπορικών κέντρων. Αυτά θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Σε όλα τα καταστήματα, βεβαίω, θα ισχύουν όροι που θα περιορίζουν την πυκνότητα των επισκεπτών και θα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προστασία των εργαζομένων. Επιτρέψτε με εδώ μια αναφορά στην Εκκλησία. Ευχαριστώ τον Αρχιεπίσκοπο και τον Κλήρο για την κατανόηση και τη συνεργασία μα. Δεν ήταν εύκολη για κανέναν μα η εμπειρία του Φεβρουαρίου του Πάσχα. Αποδείχθηκε όμω ότι ήταν αναγκαία για όλου. Από τι 4 Μαου οι Εκκλησίε θα είναι ανοιχτέ για ατομική λατρεία και από την Κυριακή 17 Μαου οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη Θεία λειτουργία και τι υπόλοιπε ακολουθίε. Πάντα όμω με αυστηρούς κανόνε που θα συμφωνηθούν με την Ιερά Σύνοδο. Και την επιστημονική κοινότητα. Στην εκπαίδευση, τα μαθήματα τη Τρίτη Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στι 11 Μαου. Μια βδομάδα μετά, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπε τάξει του Λυκείου αλλά και του Γυμνάσιου. Τα σχολεία όμω θα λειτουργήσουν με άλλου κανόνε που θα περιορίσουν όσο αυτό είναι εφικτό τον συγχρονισμό. Η εξαποστάσεω εκπαίδευση θα εξακολουθεί να υποστηρίζει παιδιά τα οποία για ειδικού λόγου δεν πρέπει να έρθουν σύνταξη. Δημοτικά και νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά. Ενδέχεται, παραλαμβάνω, ενδέχεται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου, και μόνο αν είμαστε απολύτω σίγουροι ότι η πορεία τη επιδημία βαίνει καθοδικά. Αύριο ο Υπουργό Παιδεία θα κάνει μια πιο αναλυτική ενημέρωση. Βρίσκεται σε συνεχής συνεννόηση με την Επιτροπή Επιστημόνων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των μέτρων προστασία των παιδιών μα αλλά και των εκπαιδευτικών. Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα τη εστίαση. Πάντα με προποθέσει που θα έχουν μέχρι τότε συμφωνηθεί. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12 μήνε λειτουργία και τότε θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο κύμα εργασιών τη δικαιοσύνη. Μέσα στον Ιούνιο τέλο, και ανάλογα με τι εξελίξει, θα απελευθερωθεί σταδιακά και η υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. Κρίνεται απίθανο, ωστόσο, να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλε συναθρήσει όπω φεστιβάλ, συναυλίε ή αθλητικά γεγονότα με θέατε. Όπως γίνεται σαφές, το πρόγραμμα της επόμενης φάσης είναι απόλυτα μελετημένο. Θα κλιμακώνεται ένα εβδομάδα, αλλά θα αξιολογείται ένα ωρο από ένα μεικτό παρατηρητήριο κυβέρνησης, υπηρεσιών υγείας και πολιτικής προστασία. Συμπολίτες μου, αναλυτικές δετομέρειες του μεταβατικού σχεδίου θα ανακοινωθούν αμέσω μετά. Κάθε Υπουργείο άλλωστε έχει επεξεργαστεί και επιμέρους σε επιχειρησιακά σχέδια. Γιατί οι προσαρμογέ θα υπάρξουν και στο σύνολο του Δημοσίου. Για παράδειγμα, η εργασία από το σπίτι και η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών πρέπει να επεκταθούν, τα νοσοκομεία να γυρίσουν σε ομαλότερου ρυθμού, ώστε να καλύψουν πιο αποτελεσματικά όλα τα τρέχοντα περιστατικά. Όπω και οι ώρε προσέλευση των υπαλλήλων να μεταβληθούν, για να αποφεύγει το συνοστισμό στου χώρου εργασία αλλά και στα μέσα συγκοινωνία. Και τα τελευταία με τη σειρά του, να πυκνώσουν τα δρομολόγια στι ώρε αιχμή για να κινούνται με λιγότερους επιβάτες. Κλείδι, πάντως, και για την επιτυχία, θα είναι και πάλι η ατομική μας πειθαρχία, η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη στους οδηγίες των ειδικών. Το αποτέλεσμα που πετύχαμε ως τώρα είναι μεγάλο. Είναι, όμως, ακόμα έφραστο. Το να επιστρέψουμε στις δοές και στις δουλειές μας είναι πιο δύσκολο από το να μείνουμε σπίτι. Γι' αυτό και όσο χαλαρώνουν οι περιορισμοί, Τόσο θα αυξάνεται ο ρόλος τη προσωπική ευθύνη. Το σύνθημα λοιπόν: μένουμε σπίτι παραμένει σε ισχύ. Δεν βγαίνουμε χωρίς λόγο. Μένουμε ασφαλής, Γιατί η επιστροφή δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποτροπή. Αλλά σε μια επάνωδο λελογισμένη και υπολογισμένη. Μέχρι τώρα, απέναντι στην πανδημία, ορθώθηκε μια αποτελεσματική πολιτεία που προστάτευσε του Έλληνες, κερδίζοντα την εμπιστοσύνη του. Και αυτή με τη σειρά του. Ανέδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους, σεβάσκαν στους οδηγίες, πειθάρχησαν στα μέτρα και προφύλαξαν την υγεία τους, αλλά και την υγεία των διπλανών τους. Αυτές οι παρακαταθήκες αποτελούν εγγύηση για το αύριο. Γιατί δεν κινητοποίησαν μόνο πολύτιμα χαρακτηριστικά του λαού μας που έμεναν χρόνια σε αδράνεια, αλλά και γιατί προσέφεραν μια νέα ποιότητα στην τραυματισμένη από το λαϊκισμό δημοκρατία μας. Σκεφτείτε στο πεδίο βλήθηκαν οι επιφυλάξει και η παλιά καχυποψία. Τώρα πλέον, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ακούν τους εκπροσώπους της πολιτείας, ξέροντας ότι θα τους ακούσουν και εκείνοι. Στην κοινωνική ζωή, ο νόμος τηρήθηκε συνειδητά, χωρί τον φόβο κάποιας πηγής. και πρωταγωνιστές, έγιναν ανθόρυβοι άνθρωποι, που με τις πράξεις τους, όμως, έγιναν ηχηρά παραδείγματα για όλους. Ενώ και ο καθένα προσωπικά ξανασκέφτηκε, νομίζω. Τον ρόλο του μέσα στο σύνολο. Περιοριστήκαμε, αλλά δεν χωριστήκαμε. Θα έλεγα ότι ξαναγνωριστήκαμε και συστρατευθήκαμε. Ο κορνέο μα έμαθε επίση ότι η φιλία δεν περιορίζεται σε μια χειραψία, ούτε φροντίδα σε μια αγκαλιά, και πως όλα τελικά μπορούν να εκφραστούν με νέου τρόπου σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Γιατί πράγματι στι 4 Μαου όλοι θα συναντηθούμε με μια νέα καθημερινότητα και αν τη διαχειριστούμε με ωριμότητα τότε σταδιακά θα τη βελτιώνουμε για να την κάνουμε όλο και καλύτερη. Μέχρι η επιστήμη να βρει το κατάλληλο εμβόλιο και μια αποτελεσματική θεραπεία, ο ιός θα ζει ανάμεσα μας. Κάποιοι δεν μπορεί παρά να νοσήσουν. Είναι στο χέρι μας αυτή να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι και να τους παρέχουμε τη φροντίδα που χρειάζονται. Όποιο λοιπόν σε λίγο θα κλείνει πίσω του την πόρτα του σπιτιού, Ταυτόχρονα, θα ανοίγει την πόρτα της ευθύνης. από την υπομονή, θα περνά στην επιμονή και από την αντοχή, στην προσοχή. και Γιατί μόνο έτσι, ο κίνδυνος θα συρρυκνώνεται. Συμπολίτες μου, ασφαλώς, στον καιρό που έρχεται, καραδοκούν δυσκολίε. Στην υγεία, αλλά και στην οικονομία. Το παρατεταμένο πάγωμα της οποίας έχει κοινωνικό πρόσημο. Γιατί παγώνει ταυτόχρονα και τι Πλήττοντα πρωτίστω του πιο αδύναμου. Η σταδιακή επανεκκίνηση, συνεπώ, είναι χρέο κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση. Κανεί δεν ανήκει ότι μετά τον κορονοϊό η κρίση θα είναι βαθιά και παγκόσμια. Και καθώ η πανδημία χτύπησε όλου, όλοι θα πρέπει να σηκώσουν και τα βάρη των συνοπιών τη. Με τρόπο όμω δίκαιο. Και με συμμάχου, την αλήθεια και το ρεαλισμό. Για όλα αυτά όμω θα μιλήσω αναλυτικά και στη Βουλή σύντομα. Στο μεταξύ, στο μεταξύ, πολιτεία και πολίτες, οφείλουμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο με τον άρωτο έχθρο, που θα παραμονεύει να χτυπήσει με τον παραμικρό ευφυσυχασμό. Γι' αυτό και οι αρμόδιοι δεν θα διακόψουν την καθημερινή ενημέρωση. Και το κράτος θα είναι σε μόνιμη επιφυλάκη. Μέσα στην τελευταία δοκιμασία γεννήθηκε μια νέα ισοδοξία, Μια ανανεωμένη εθνική αυτοπεποίθηση. Είμαι σίγουρος πως και η κοινωνία μας θα απαντήσει με ευθύνη και σοβαρότητα στη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά μας. Στην ομαλή, ασφαλή και σταδιακή επιστροφή σε πιο γνώριμους ρυθμούς της καθημερινής ζωής. Όπως το είπαμε, επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε. Πάνω απ' όλα, μένουμε ασφαλείς. Στο χέρι μας είναι να τα καταφέρουμε.